I very like English languages and speak for my friend it is your name Lyuba 70-річний Тарас Гудима відвідує заняття з англійської майже рік чоловік каже мову вчить щоб подорожувати Вдома англійською спілкується з онукою та невісткою. Мені, наприклад, цікаво спілкуватися з іноземними громадянами в свій час спілкувався я з японцем коли летів літаком з Єревана в Київ, цікаво було, правда, він володів більш досконало, ніж я. Спілкувався з американцями по-англійськи. Ну і ще надію, цього року, якщо спаде пандемія, побувати в турне по Європі. Новити Тернополянка Любов Ковальчук каже, знає англійську, приходить на заняття, щоб поспілкуватися з однолітками. Я вийшовши на пенсію, ну і до того, але після пенсії то якось більше часу і багато подорожую, направду, відвідую багато країн. І, звичайно, коли ти володієш мовою, дуже багато питань простіше вирішується. І так склалося, що донька в мене перекладач, син в службі Інтерполу. Тобто англійська мова якось в нашій родині була ніби, ніби друга рідна. Соцпрацівниця територіального центру Богдана Зубкова розповідає, для прогулянок обирають різні маршрути. «Оскільки зараз карантин і ми стараємося набрати великі групи, план у нас такий – зустрілися біля озера і йдемо на циганку. Для одного жінки з наших це була б мрія – пройтися туди в теплий день, от ми сьогодні це виконуємо. І зміст з того, що ми вчимо не тільки англійську мову, а це ще й плюс корисно, кожна прогулянка у нас відбувається в різних куточках міста». Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.